Ось тут, у селі Раківці на верхівці церкви, на селемому Христі, зачепилась лелека та травмувала собі крило, розповідає місцева жителька, староста церкви Олена. Ми одразу прийшли в церкву, подивилися, ну, що ж тут так його сняти не можна, тільки треба спеціальну техніку було. Подзвонили до батюшки, батюшка визвав надзвичайників, приїхали хлопці і сняли, але ми думали, що він не живий, але залишився живий, дякувати Богу. За її словами, надзвичайники приїхали за 20 хвилин. Коли птаха зняли з купола, місцеві надали йому першу допомогу. Ми його взяли, обмотали простиню таку і перекісю обробили. Обробили перекисю, подивилися, що він ну так рухається, але він не ходячий. Настоятель храму села Райківці Юрій Тимощук разом із родиною приїхав в реабілітаційний центр для диких тварин, де наразі перебуває лелека. Каже, хоче подивитися, в яких умовах проживає врятований птах та як його лікують. Взагалі я за більше 25 років священства не тільки сам з таким не стикався, але, але навіть не чув, щоб пташка зацепилася на, на куполі, на хресті купола храму. Райківчани, звичайно, подзвонили, тому що побачили цю проблему, дзвонили, звернулися до місцевої влади, але не було відповідних засобів, щоб зняти її. Потрібно було звернутися до рятувальників. До Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятували птаха, каже дружина священника Тетяна, усією родиною. Автобуси не завжди ходять, тому староста церкви привезла нам лилеку в ящичку. Він вказався маленьке, таке лилеченя, всього його 3 чи кілограми. Тут Ми вже його куратори, як я кажу, це вже наш птах, тобто ми будемо його опікувати. Будемо вже допомагати цьому притулку. Ну, ще лишилось знати, чи хлопчик, чи дівчинка, бо він ще дуже маленький. Оперували леку протягом трьох годин, каже головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Тварина була в жахливому стані, там був забій ліктьової променевої кістки, розрив м'яких тканин, тобто м'язів, шкіри, сухожилок. Була проведена операція, наложено десь біля 300 швів, склали ми це крило. Життя, я думаю, ми ці птиці врятували, але літати на далекій відстані вона вже, на жаль, не зможе, тому що вже є порушення осі. Ця тварина вже, якщо можна так сказати, обрічена на довічне життя в реабілітаційному центрі чи в якомусь зоокуточку. На період удуження лелека поки буде жити у реабілітаційному центрі для диких тварин, каже його директор Сергій Пальохін до нас звернувся наш лікар, який наглядає за нашими тваринами, повідомив, що до них звернулися люди з травмованою лелекою, в нього там порвані сухожилля. Ну от ветеринар більше знає. Тобто дуже травмований. І щоб ми його забрали на реабілітацію, на лікування до себе. Сергій Пальохін додає, наразі тимчасово призупинили прийом на реабілітацію травмованих тварин до центру. Надаємо допомогу вперше тим, що дуже тяжкі скажімо, травми в тваринах, тим більше. В кого якісь легше тваринки, то пропонуємо людям, щоб тримали в себе, бо є спеціальні умови утримання таких тварин травмованих згідно з ветеринарним вимогам. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.